السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا اسمع هاكم مبروك اليوم كنتواجدوا في سوق مدينه السمارة تحياتي لكم جميعا واك السلام محمد كثر بخير يا سالح معكم الاثمنه كبيره محمد وهي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> العام دار ثاني <تصفيق> كثير مسحي حبيبات كاين السخونيه كاين السخونيه كاين السخونيه بخير الحمد لله الله بخير ولد هذا الخير هذا ها وصلات 14 15 مارس ياك والحوليه حاول هي كاين 15 16 مزيان النعاز كاين 12 12 12 12 12 12 12 12 12 شويه باقي خلى العواشير باقي خلت مازال ما عمر السوق ياه السوق ما مزيان باقي العواشير هالي. اه باقي الناس باقي العواشير الناس ما بداتش باقي سادين باقي سادين باقي العواشير ويا باقي ما دخلت الدجاج كاين الدجاج كاين ايام دخل آه المناسبة تا مناسبة تا الله الله هذه هذه فين جاية اليوم الله الله كاين هنا في المحل عندك الله الله كيعيشوا مساكين تما مزيان يا محمد كاين واحد العزري لاباس عليه الله يرحمهم الحمد لله، ها هي دي ختها اش كاين؟ ما كاين تبان أسي محمد تبن مازال ما م... لك ياك امتي يا الله يسر ليك ان شاء الله كاين المشاهدين يجي... ديال الكوكوت. ديال اللي خاصه شي حاجه راه الان اه هذاك أه. زين هذاك كيتخلص مع ماشي منظرك هذاك مزيان أسي الحاج مختار واش والحجم اختار والله بخير الله يسلمك الحمد لله أه شاد فحال هدا؟ ناد 16 ألف ريال والبيع ديالو شحال؟ والبيع؟ بغلي فيه شويه خضار. العواسير مزيانة الله شحال؟ ألف ريال. هذا البيع ديالها ولا المعتق؟ لا المعطا والباقي أنا ها راه قلبها هي هي هي تسوق حد حد تسوق الله يستر لك كاين السوق في الحد كاين كاين الله لك كما تشاهدون أنا مشاي ليها أنا عزاء حوليا الراس، وهاد الحوليا هذا عطاوه ستاعش، والبيع ديالو سبعتاعش 18 الله يستروا سولو الحاج، الحاج شحال هاد ها؟ اثناعش اللي عطاوك؟ زين أسيدي هي وليدة، الله يستر ليك أودي الحاج، الله يستر لك 35 ما يعرف يحسب 36 لا اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم بسم الله يا عامر أمر سطوف زيانك شريتي شي حاجه سي الرحمن والله عبد والله الرحمن شي حاجه ولا شريتي هاد 40 والله هادو ثلاثه ربعين ألف ريال ثلاثة. خليها خليها خليها خليها خليها 13 و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 الله الا تحياتي لك قدام بارك سميتي فراس فراس فراس فراس فراس الله الا كايشوف الله عرفه فراس برغي زين تهلا فيه قدام الله لا ما شاء الله فيه بالله شوف اصلا في هذا العود هذا عرف الرزق منين يجي والله العظيم خيلصه خيل لما تهليتي في الخيل شي حاجه تالله في سبح الله هذه ما تعرف خير من يجي ياك الله, يا الله, الله العالي راي. راي. ما رايك دي رايك كون عزيز عليك العود الله العود راه شي حاجه ياسر ودر الصيمه هذه كيفاش دايره هنا في ودنونه هذه يا معلم نتا الله العالي راه قال لك شوف جوج الحوايج اللي ما كيتسرقوش الخيل والمحراث جورج هو كي ما كيتسرقوش الخيل والمحراث لا ما ان شاء الله الله صافي هذا الثمن شحال شحال ريال سميت هذا لاروي لاروي هذا هذه صافي في شغلك شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه شدوجه الله يستر الله يستر الله يستر ليه. صاحبنا الله الا صاحبنا شي تا كي مع الوقت مسالك والله خاصكم دير هي دي دي الكسيبه ما كاين آه والو ياك هادو هي ديالك هاد هادو هادو كلشي ديال الله دي والله كل دي الله الحوليات أم كلفنا الله دابا في الدنيا دي الله كلشي ديال الله يا سيدي الله, الله سبحانه وتعالى هادو ديالك بعثيهم مازال هنا 14 ونص 14 وصل يعطيك أيه. والبيع شحال 15 مزيانه سيدي تبارك الله وارا اسكت كتتفهم بحال هكا دابا اه ما يزقاوش كدير لهم بحال هكا باش يزقاو انت دابا ما فيهم الحاج آه الله يسر لك الله يلا الحمد لله لا الحمد لله الله يسر لك ودي ميلود شريتي هاد الفحال هذا شحال شريتي هاد الفحال 15 الف ريال اي سولتك قبيله كان قال لي باش هذا العام ان شاء الله ولا داكشي مال المكاتب اللي كاين ميلود الله يستر تبارك الله دغيا كيفاش شريتي بعتي هاد شريتيه بشحال شريتيه 16 رجل بالحمار هذا اه عندك آه آه آه. <أه عندك <أه> <أه <أه> <أه عندك <تصفيق> عندك شحال باش تدفع هذاك دابا حنا راه درنا التبادل ثلاثة الله تبادلت أنا وهذا مزيان الله يسلمك خمسة مية درهم تبادلت أنا وهذاك ومازدتو والو هذاك كاع يعطيني واحد حمار عاجبني أنا حمار أه يا ولدي راه هذاك الدري أيني لك ترى صاحبي انا والله <سؤال> شريتي دابا هذا مزيان رجلت وين الله <سؤال> يصغر لا والله اش هاد دابا لا قلت لك زعما وركت علي بزاف ما الله اعطاهم واحد واحد لا عبد الرحمن لا ما الراجل هذا شوف هذا الراجل راه من قبيلة هو واحد عبد الرحمن درهم والله لك مختارة ا الله, والله الله, لي آه، يا الله. يا 22 والله من هذا الرجل. راسي. عيط عيط 22 يا ####طال الحاج والله um> ما الله أنا والله لا بلاتي لا بان ليك شي شويه قضية وا خليته توي يغربل من وراك شويه خليه هو من وراك شويه الغربل دابا الله الله الله الله الله الله